اشعري ازهى والبدايح والامثال في مدح ام مهنه خيران صايل ام الخلق والدين بافعال واقوال اختي الجميله هي والله ام الجزايل يا شيخه اللي تحتلي بالفضايل، ابن شيخ لا تقل لا تشيان، يا بنت الطوايل، رب الخلق والذنب افعال واقوال، اختي الجميله هي والله ام الجزاير، يا الثقيل يا من العيد بين الابطال، حسن رجال اخلاقهم تشهد بطيب طيب الفعايل عد الله وعد الله رجال سلطان سلطان سيفها فالهوايه خرف خرف والنعم للطيب بدهان سلمان بعد للعن سوى الخير شايل وبنات كل ما تجي فيهم اهزال راهف ودار طيبات الخصائل ترقية نقلة وكتابة